Hei, mun nimi on Mira, mä oon 17-vuotias oululainen, opiskelee osa liiketoimintaa. Ja Sakustarsiin on menossa yksin tanssiin. Tanssia mä oon harrastanut puolitoista vuodesta asti. Tällä hetkellä päälajina toimii disko ja pa -lajit. Mä harrastan tavoitteellisesti ja kisaan SM-tasolla. Ja Sakustarsiin mä oon lähdössä hakemaan kokemusta, esiintymään ja pitämään hauskaa. Mä oon Anne Heinonen ja mä opiskelen osa-olla tuota elintarviketuotantoa ja mä lähdin tähän Saku Starsiin yksin Musiikki on mulle ehkä paras mahdollinen terapeutti ja mä nautin kaikista eniten, kun mä saan toteuttaa itseni oman äänen kanssa. Ja mulla on tavoitteena päästä jossakin vaiheessa ehkä sitten kiertämään jopa ihan bändin kanssa. OSAO. Kaikki on mahdollista.